السلام عليكم، أنا اسمي مريم القنفودي، زاديت في القصر الكبير وأنا تخرجت من ثاني باكالوريا علوم رياضية ألف، مسار آآ عربي. نعم، الثانوية اللي كتنتمي لها؟ الثانوية المحمدية، المحمدية التأهيلية في القصر الكبير. يعني هاد بالنسبة لك شكيمتلك يعني هاد الإنجاز هذا؟ في المسار الدراسي ديالك؟ كان هاد الإنجاز هذا كان جد مشرف ليا 12 عام هذي وفخوره براسي انني قدرت نحقق شي حاجه من الاحلام ديالي نعم بفضل المسارره والجهد ديالك وهذا هذا النجاح هذا يعني شكون ضاف الجهد باش حققتي هذا الانجاز هذا الحمد لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وثاني حاجه بفضل الام ديالي يعني والاب ديالي يعني والاحوه ديالي يعني والاساتذه والمؤطرين اللي اللي قدره باش نعبروا وباش نزيدوا نستيرو زعما من من تجارب سابقه باش ديما نعطيو مجهود في في الامتحانات في في المجال الدراسي و بالنسبه للطموح ديالك في المستقبل اش كتصبي تعمل يعني المستقبل في المسار الجامعي شنو كان الطموح ديالك انني نولي حبيبة و كان عندي واحد المريول العظام وان شاء الله نسعى الى نحقق هذا نعم وبالنسبه هذا الدومين يعني ديال العظام كنت في الطفوله ديالي كنت نوعا ما كنت كنشوف شي الاطفال كانوا وكانوا كيبقاو في بزاف مع واحد المسيره طبيه في الصغر كان كيبقى في الحال بزاف وكنت دائما كنبغي حتى انا نساهم باش نساهم باش نغير لهم الحياه ديالهم باش مابقاوش يعانوا يعني. آه نعم وبالنسبه للتلاميذ اللي فشلوا يعني في الدراسه ديالهم سواء كانت عندهم دوره استدراكيه او فشلوا في في الحصول على البكالوريا يعني شنو شنو هي الرساله اللي كتوجه لهم انت وانت دابا خديتي واحد التجربه يعني في النجاح، تجربه ديال النجاح شنو هي الرسالة اللي كتقدم لهم هذه المناسبة هذه؟ أول حاجة النجاح ما كيرتبطش بأنك تجيب واحد المرتبة يعني أنك تجيب عشرة، النجاح ما عمره ما كان مرتبط بشي نقطة، النجاح كيكون كي نابع من الذات وأنك تكون أكثر فخرا من اللي كنت عليه البارح، وهذا أكثر نجاح كيقدر كي الإنسان يحققه في سبيل تطوير ذاته. و واخا يكون نفاش في مصر دراسي الدراسي ولكنه يقدر يكون ناجح في عده نواحي اخرى بحال الرأس بحال الميكانيك وبحال بزاف ديال المجالات اللي تقدر الدراسه ما تكشفش على المواهب ديالو يعني يقدر يجبر في مجالات اخرى يعني واخا اذا كانت واخا اذا كان هذا السقوط هذا محبط واني يستمر في تحقيق ذاته